Ми переважно намагаємося десь один-двічі на місяць надавати ці послуги. Офіційно називається виїзне консульське засідання. Раніше був дуже специфічний, незначний комплекс питань, але у зв'язку з тим, що зараз в Нідерландах понад 90 тисяч українців, то, звичайно, надати допомогу усім консульську допомогу, досить таки складно в ті п'ять робочих днів, а людям, відповідно нашим, важко е, дістатися ГААГи і отримати там наші послуги. Тобто, тому е, така можливість по суботах, край для нас важлива і обопільно корисна. Е, від Гронінгена на півночі до Ендховена на півдні ми намагаємося покривати, скажімо, всю країну нашими послугами. Рекорд – це Гронінген було 420 осіб за ці суботні години, до, наприклад, сьогодні, думаю, десь 200, 200 осіб наших громадян залишать наш і цей приємний офіс, який надав нам допомогу, із задоволенням, бо їх питання, перебування тут, будуть вирішені, чи це стосується продовження паспорту, чи внесення дітей, до паспортів батьків чи надання так званого сертифікату, ідентифікації особи, бо багато з наших людей приїхали із внутрішнім паспортом. Ми допомагаємо людям, які хочуть вирішити свої проблеми з податками або які займаються бізнесом чи хочуть відкрити бізнес у Нідерландах. І зараз у нас багато українців цими питаннями. Тож у робочий час ми допомагаємо українцям з веденням бізнесу і з вирішенням їх податкових проблем, але ми також багато робимо для українських біженців і допомагаємо їм як волонтери. І по суботах, це вже в нас третій раз, виїзне засідання нашого консульства. І ми вже третій раз надаємо приміщення їм і також самі працюємо тут як волонтери, щоб допомогти людям. Найбільше в нас був рекорд – це 270 людей за день. vous ça va pas se dérouler pas de problème